La tecnologia és neutra. Durant la història de la ciència sempre s'ha agafat aquesta idea de que la tecnologia la ciència és, és neutra, és objectiva, però en els últims anys ens estem donant compte que això no és així, sinó que la tecnologia s'intenta implantar des d'una perspectiva, des d'un poder. No? I això ens afecta com a societat, tant ciutadania com la no ciutadania. Pues el Canòdrum, la tenedora d'innovació digital i democràtica, és un espai municipal, un laboratori ciutadà, on creuar projectes, experiències, pràctiques, iniciatives que tenen a veure amb la tecnologia, amb la democràcia i amb la societat. No? Com podem acostar la tecnologia a la ciutadania i com podem acostar la ciutadania a la tecnologia des d'una perspectiva pues, això de la democràcia, dels drets digitals i dels de, nous reptes del, del segle XXI. Todos los proyectos que llevamos a cabo dentro de este entorno tienen en común que nos preocupa la vinculación con toda la ciudadanía, el trabajar formas más horizontales, también el construir redes y, y trabajar en conjunto dentro del ámbito local, pues es uno de tanto de nuestros objetivos como del canadro.